Okej, okay. så i den videoen här så skal vi se hvordan man kan få tegnet ting til skjermen med javascript Det er jo kanske litt mer spennende enn å bare skrive ut ting til konsolen Så det er ganske grejt å tegne ting i javascript Vi ska bruke en variabel som heter ctx Det er en variabel som jag har laget her inne i index.html Vi kan tenke på det som penselen som vi ska bruke for å tegne så de er en variabel som har et set med innebygde funktioner. En av de er en som heter fillrekt Så vi skriver ctx.fillrekt Også parentes Det er en funktion som vi tegner et rektangel på skjermen For å få tegnet det så trenger vi fire argumenter som vi ska sende inn i den funksjonen De to første argumentene det er x- og y-koordinaten til det rektanglet Vi kan ta for exempel, 10 og 20, de to neste argumentene det er bredda og høyda til det rektanglet, vi kan for exempel prøve 25 og 50. Hvis vi lager her da og oppdaterer nettsiden, så ser vi her at vi har fått tegnet et rektangel som er 25 pikseler brett og 50 pikseler høyt. Posisjonen til det rektanglet, det er spesifisert som det punktet oppe i venstre hjørne, så hvis jeg skriver for eksempel posisjon 00, lagrer og oppdaterer, så vil den havne oppe i hjørnet. Og det kan være litt uvant at Orgo er på en måte oppe i hjørnet, fordi at vi er jo som regel vant til at koordinatsystem, det ser ut nå sånn som det her, og så har vi x-en her, og y-en her, og så har vi orgo her. Og så har vi positive verdier här, negative verdier her, positive här og negative här da, for eksempel. Det er sånn som vi er vant til. I javascript så vil koordinatsystemet se ganske annerledes ut. Det vi se ut sånn som det här. Så vi har x-aksen som ser ut slik som vi er vant til mens y-aksen peker nedover. Så vi har orgo her oppe, og så har vi ulike tall bortover her, men y-aksen den peker nedover. Så når vi øker verdien til y, så betyr det at vi går nedover på skjermen. Det kan være litt sånn uvant, både for oss og for elevene, men det kan også være veldig fin trening for at elevene skal se at koordinatsystemet trenger ikke nødvendigvis ligge sånn som det her, det kan også ligge sånn som det her, hvis vi vil det, det er ingenting som sier vilken vei de koordinatene skal peke, så vi må bare forholde oss til det koordinatsystemet som vi har gitt. Okay. Så når jeg da skriver 10-20, så vil posisjonen til det punktet oppe i hjørnet her, være 10 piksler fra, fra venstre her, og 20 piksler fra toppen. Vi kan også gå inn her og endre farger på det rektanglet Da skriver vi ctx Fill style Og den må være lik for eksempel rød, eller den kan være lik rød Da vil det bli et rødt rektangel Skriver vi her blue Så blir det blått Vi kan også spesifisere RGB-verdiene til farger Vi kan RGB også en parentes, og da kan vi for eksempel skrive 255, 0, 0. Så RGB, det står jo for rødt, grønt, blått, som sier hvor mye rødt, grønt og blått vi har i fargen vår. Og det vi være tall mellom 0 og 255. Så her har vi full rødt, ingenting grønt og ingenting blått. Det skal bli vanlig rød. Tar vi og kjører på med like mye, Blått som rødt Så ska det bli magenta, og det ser vi at det blir Og här kan vi jo bare Skrive ett eller så her kan vi spesifisere akkurat den fargen som vi har løst det Så kan du bare la den være rød nå nå Vi kan også tegne linjer veldig lett i JavaScript Da må vi først spesifisere at vi ska begynne å tegne linjer Så da skriver vi CTX. .BeginPath Og så kan vi begynne å tegne linje Så det første vi må gjøre da, Det er å spesifisere hvor vi ska starte Så la oss bare begynne midt på skjermen Eller mitt på tegneområdet Da skriver vi en kommando som heter MoveTo Og Nå er det ikke så lett å vite akkurat hva som er midt på skjermen Men i den index.html Så har vi noe som heter Canvas.html Width og canvas.height Så canvas width og canvas height, det er bredden og høyden til det tegnområdet Og hvis vi bare deler den på to Så vil denne bevege seg, eller flytte seg, den pensleren, til midten av skjermen Og så kan vi prøve for eksempel å tegne en linje Til, skal vi se. Si, her oppe, da er vi på 0 på y-aksen, for vi er helt her oppe Men så er vi helt her borte på canvas width på x-aksen Så tar vi en linje til canvas width Og y'en er 0 Og da ska det tegne linje fra centrum og opp til det hjørnet her Og for å faktisk tegne linja Her bare spesifiserer vi hvor linja ska gå til For å faktisk tegne pennestrøkket så da vi bruke en kommando som heter Stroke Så vi spesifiserer at vi begynner å tegne linjer Legger til hvor linjene skal gå, og så tar vi en Stroke Så hvis jeg oppdaterer nå Da ser vi at vi fikk tegnet en linje fra mitten og opp i hjørnet Og den ble rød fordi at nå hadde vi satt den til å bli like rød La oss prøve å legge til en linje t, Så vi vil tegne en linje som går bare til omtrent det punktet her Og så går ner ned hit og så tilbake den her så blir den trend som en trekant da, eller blir jo en trekant. Da kan vi først spesifisere at denne ska ikke gå helt opp til hjørnet, den skal bare gå til for exempel tre fjerdedels del av bredda, så ganger vi med tre og deler på fire, så gå til canvas height, men der vi kanske bara tar en fjerdedel av av høyda, då skal vi hamne her et sted, så skal vi bare teste Ja, det gjør vi Og så skal vi ner hit då er vi på mitten av y-aksen Og så er vi helt borte på x-aksen Så vi bare legger til en sånn line 2 kommando t Då er vi helt borte på x-aksen Og vi er på halve y-aksen da kommer vi dit, og så ska vi tilbake igjen til der vi startet, og da kan vi bare ta den här og bare endre den til en line tool og da er vi tilbake her, får tegne en trekant Vi kan også spesifisere en del ting på hvordan den her ser ut Vi kan ta en stroke style, kanskje den nå skal, skal være grønn, green Hvordan sånn ser det ut da? Da er den grønne, så jeg syns den linja var lite grann tynn La oss også legge til en line width kommando Som sier noe om hvor tjukk den linja ska være Vi kan prøve 5 pikseler Da ble den litt tjukkere, litt lettere å se Så slik sånn kan vi tegne veldig mye rart Vi kunne også her fyllt det rektanglet Så kan vi ta og og bruke fill-kommandoen fill da vil vi også fylle det rektanglet og siden vi har sagt at fillstyle er red så blir vi fylt med red. nå så jeg at den spiste lite litt av den linja med. det syntes jeg ikke var noe særlig, så la meg bare først fylle og så tegner vi streken, fordi da vil vi tegne streken over der vi fyller og da ser vi at den kykkelsen kom tilbake, ok, så i fill-rect så er det innebygd en stroke, så fill-rect er egentlig det samme som å skrive rekt og så ctx fill, nå skal det bli akkurat det samme, men i JavaScript så har de laget en innebygd funktion som på en måte er bare å slå sammen to kommandoer til, til en da. Så her kan man jo tegne veldig mye rart, det her er jo fint for å lære elevene om koordinater og for å tegne ulike geometriske figurer, og hvordan må da koordinatene være? Da, man trenger jo ikke bruke canvas width, hvis man ser her på canvas fila så ser vi faktisk hva verdien til canvas width og canvas height er, det er 640 og 84 Så hvis de synes det er litt rart å jobbe med variabel navn, så kan man jobbe med tallverdien direkte, og her hadde vi kun trengt å brukt canvas with a canvas height, vi kunne jo bare sagt move 200-100 for exempel. og så blir jo spørsmålet da, hvordan skal de andre koordinatene være relatert til 100-100, og så blir det da, så 100-100, og da ser vi jo her at vi får jo en ganske annen artig figur, Den ser jo nesten ut som et parallellogram, det ut som de her er helt parallelle, så det blir jo fortsatt bare en firkant, men vi mangler den linjen här. da, og det er jo fordi at vi har ju bare tegnet tre linjer La oss tegne den siste også Så line 2, da skal vi gå herfra og opp dit Når vi tar move to da flytter vi pensle-en og tar vi line 2, så tegner vi en linje hit, og da er jo pensle-en der hvor vi stoppet Så når vi tar line 2, line 2 hele tiden, så bare fortsetter vi der vi stoppet her Så nå skal vi ta en line 2 tilbake til der vi startet Da ska den tegne på den siste, og det gjorde den. Så her kan man jo lage mange forskjellige geometriske figurer, og det er jo mange oppgaver man kan ha rundt de geometriske figurene. Kanskje man ville at dette skulle bli et parallelogram, hvordan måtte vi endre den her da? Da må jo høyden være den samme, så da kan vi jo enten endre den her til canvas height ganger en fjerdedel, eller, eller endre den her til å bli 100 da. Det må være det samme, vi det, så ser vi at vi har et, ikke et helt parallellogram, for dette er jo heller ikke parallellet Men da kan man jo spørre hvordan skal vi skulle gjort det da, ikke sant? Så her har man veldig mange muligheter, her kan man jo tegne det meste ved hjelp av linjer og fyll Det siste som jeg ønsker å tegne her nå, før vi sier oss fornøyde, det er å se hvordan vi kan tegne en cirkel. Da har vi både rektangler, streker og sirkler, vad mer kan man vel ønske? Så da skal jeg faktisk starte en ny begin path För Fordi at hvis vi ønsker å endre litt stil på, ups, litt stil på det vi ska tegne, så må vi hele tiden ta en ny path og stroke Så vi skal ta 3 som linjekykkelse, og jeg vil gjerne ha en blå cirkel. Så i ja så kan man tegne en cirkel ved å bruke en ARK-funksjon, eller den funksjonen som heter ARK. Det er egentlig en funksjon for å tegne en bue, men hvis vi bare lar den bueen gå 360 grader, så blir jo det en cirkel. De første argumenten vi trenger her, det er posisjonen hvor den bueen skal starte, og det er på 300-300. Så trenger vi radiusen i bueen, la oss bare si at det er 40 og så må vi spesifisere startvinkel og sluttvinkel for den bøa. Så vi skal starte på vinkel 0, og sluttvinkelmål skal være 360 grader, men da er en liten hake, og det er at i JavaScript så bruker vi radianer som standard vinkelmål og ikke grader, så vi kan ikke skrive, vi kan ikke skrive her 360, vi må heller skrive 2 pi, fordi at 360 grader i radianer er 2 pi, så vi ganger 2 med pi, og i avskrevet så kan vi få tak pi ved å skrive math.pi. Vi kunne også skrive 3,14, men hvis vi har det mer nøyaktig, så har vi den ved å skrive math.pi. Så hvis vi nå oppdaterer siden vår, så har vi en veldig flott sirkel, og da kan vi jo legge til en Da kan vi jo legge til en Fill-style her også da. så kan vi fylle den sirkelen nå. La oss si at den skal være grønn inni, eller magenta. Vi har en magenta. Så kan vi ta både en stroke og en fill, så vi skriver fill først, og så tar vi stroke etterpå. Og da får vi en magenta cirkel med blott omriss. Og det er veldig flott. Og da har vi faktiskt ganske mye som vi kan bruke til å tegne ganske avanserte figurer Så vi har FillRect Vi kunne også brukt noe som heter StrokeRect Det er det samme som å ta først rect funktion og så Stroke Så vi kan bara kjøre sammen da, 25 og 50 Så hvis vi gjør det så vil det komme et lite omriss rundt her Nå var ikke den så lett å se Nå skal vi bare legge en linjekykkelse 3 da sier vi at den kom, men vi kunne også skrivet som sagt rekt og så stroke Men hvis vi bare vil tegne veldig kjapt et rektangel, så er stroke-rekt, eller fill-rekt veldig fint å bruke Ska vi tegne linje, så starter vi med en begin path Og da har vi to funksjoner som er ganske viktige, det er move to Da flytter vi pensleren, men der vi håller den over arket kan vi si Mens line to, da holder vi pensleren ner på arket, slik at vi faktisk tegner en linje og når vi er ferdig med å tegne, så tegner vi faktisk linja med å bruke Stroke-kommandoen Da fikk vi tegnet den här mens Fill den fylte rommet mellom her Og her nede så, så vi hvordan vi kan bruke arc-funksjonen til å tegne en en cirkel. Och då har vi ganske mye som vi kan bruke for å tegne ganske avanserte figurer i javascript